تفرح العمر والسعادة اليوم غير في قدوم أغلاه هديه من الله ربنا مرحبا مليوني واهلين يا شبل صغير نور الكون بقدومك وجامعك الهنى وجه السفير والله المولود اسامي ادور دارنا مرحبا مليوني واهلامي يا شبل الصغير نور الكون بقدومك وجمعك الهنا والله انجيلك كفر ارحمك بالعيد الكبير ارحم جبار العمر دايمه وبلا عمير ارحب ارحب يا الولد انت يا البدر المنير واقبلك بالبطيئه انت يا مال الغنا بزيت وفاطمه بالفرح كنه يطير، غرت عيون والدينك يا سامي والمنى، في قدومك زيد مو كثر بروج العبير، فيك افرح يا الولد انت يا اغراضنا، امك اللي عمرها للسعد اصبح سفير، فاطمه جاها الفرح والسعد في قلبها، يا عزت وفشخ انتصير ربي مهلا وبو شيخ تصير، تعلو ربي فالحياه جيت لاخوانك سدد انت يا سجد الامير نخرهم طول الحياه والعمر يا فرحه اخواتك تراها تساوي شي كثير فرحهم في شوفتك دوب يا كل الغلا والختم يا على العز للعز وتسير تعلو ربي يسعدك بالحياه يا فخرنا هلا هل تفرح العمر والسعاده والله البلوك من ينور دارنا مرحبا مليوني واهلين يا شبل الصغير نور الكون بقدومك وجامعك الهنا والله انجي الكفر والكفر عدل الكبير فرحه بطول العمر دايبه وبلا عين ارحب ارحب يا الولد انت يا البدر المنير واقبلك بالبطيئه انت يا قلبي سيد فيه فاطمة بالفرح الفرح كنه يطير قرات عيون والدانك يا سامي والمنى في قدوبك سيد أبوك كثير ورد العبير جميل فيك يفرح يا الولد أنت يا أفراضنا أمك اللي عبرها للسعد أصبح سفير فاطمة جه الفرح والسعد في قلبها يا عسى تطرى بنا أهل الوفو شيخ انت من اخوانك سند انت يا سم الامير، <تصفيق> طول الحياه والعمر يا ظل اليه، فرحة اخواتك تراها تساوي شيء كثير، فرحهم في شوفتك دوم يا كل الغلا، والختم يا جعلته على العز وتسير، يعلو ربي يسعدك يا, يا فخرنا، يا ربي يسعدك بالحياه يا فخرنا.